Освітній хаб на базі Хмельницького національного університету створюють маріупольці з громадської організації «Заходи». Її голова Юрій Давиденко розповідає, що планують робити. Центр підтримки переселенців, молоді, підприємців, IT-фахівців. Зробили ну, простір для навчання, для роботи, для об'єднання, ком'юніті. Гортожиток, ми на базі там, нього робимо шелтер, ну, там, прихисток для молоді. Фінансуються, каже, з благодійних добровільних внесків та уклали угоду про співпрацю з Пишем. Про ректор з наукової роботи Олег Синюк каже, в яких сферах планують коворкінг, тобто працю разом. Дизайн одягу, дизайн взуття, дизайн студії, або дизайн ландшафту, дизайн інтер'єру. Такий кластер, який потім може бути, в принципі, може бути як стартовою площадкою для стартапів. Як підготувати проєкт для стартапу, відкрити чи відновити власну справу, у коворкінг-центрі навчатиме бізнес-консультант Альона Коровська. За її словами, вона понад 20 років викладала облік і аудит в Приазовському технічному університеті, вигравала міжнародні гранти, за які двічі з нуля будувала бізнес та обидва через війну втратила. Ми будемо шукати такі землі для підприємців, які хочуть приїхати сюди релокувати свій бізнес, сироварні робити, все, що стосується бджельництва, вирощування свійської птиці. За її словами, хоче допомогти підприємцям з Донбасу, які мали бізнес у сфері металообробки, башидобудування та втратили все маємо надію, що донорські організації зможуть нам допомогти, щоб ми могли закупити те обладнання, яке вони можуть тут встановити, споживчі товари виробляти чи щось таке, що може бути відправляти навіть на експорт. Заступниця проректора Хмельницького національного університету Оксана Захаркевич розповідає. У нас є приміщення, в нас є студенти, які бажають працювати, в нас є викладачі, які мають відповідну кваліфікацію. Гадаю, так буде цікаво, це нова робота, яка і для них є творчою. Усі в організації заходи, розповідає його Рибак з Донецької області. Каже, в числі 20 друзів і родичів п'ять діб вибиралися з блокадного Маріуполя, побували на фільтрації в так званій ДНР, в полоні та, зрештою, виїхали з міста, яке, каже, не впізнати. Він з «Я схоже на Прип'ять, тільки, тільки там багато пострілів, багато, багато чорного та вигравшого, можливо, тебе вб'ють, проте іншого виходу вже не було. 100 тисяч ще знаходиться там. Так, на території міста є декілька джерел, де можна набрати воду. За світло зараз взагалі ніхто нічого не каже». За його словами, в Хмельницькому не хочуть перебувати в статусі вимушених переселенців, а хочуть працювати і бути корисними. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Новини на Суспільному, Хмельницький.